13 квітня на центральному автовокзалі «Запоріжжя» протягом дня працювали всі маршрути міжміського та приміського сполучення. Повідомили журналістам в адміністрації вокзалу. У касах проїзні квитки продавалися тільки на добові рейси, що здійснюється до 24-ї години. Але водії внутрішньообласних маршрутів поскаржилися – вже сьогодні пасажирів майже немає. Як ви сьогодні працюєте на маршруті? Як завжди. У штатному режимі? Да. В автобусах немає вже пасажирів. Вже пусті автобуси йдуть. Люди вже бояться їхати кудись. Назад будуть не вернутися. Чи є якісь особливі розпорядження щодо завтрашнього дня? От як буде працювати транспорт від завтра? Телефонограма, прийдеш, навірно. Дадуть телефонограму, і скажуть, скажуть, ідіть додому, хлопці. На міжнародний маршрут «Запоріжжя прага квитків продали тільки половину 30 із 60, розповів водій автобуса. У вас заповнені з салону. Два чоловіка. Два чоловіки. А чого загнала? Су... Більше не продали. І ви двох повезете до Праги? Ні, ми збираємо ще Дніпро, Харків, Полтава, Київ, Житомир, Рівне. Натомість пасажири не висловили стурбованості ситуацією. Повідомили, що вже пристосувалися до карантинних обмежень. Скажіть, будь ласка, як ви будете виходити з ситуації, якщо від завтра я ну вже є. так? На «Блаблакарі»? Так. Да. Це не дорого? Ні, однаково. А скільки коштуватиме «Блаблакар» від полів до Запоріжжя? 100 рублей. Як ви будете вирішувати транспортну проблему? Ну, Завдяки власному транспорту, а так як ситуація склалась зараз з коронавірусом, я вважаю, що люди мають чим поменше пересуватися між населеними пунктами, бути вдома. Багато людей не розуміє, яка це насправді велика проблема і біда. Потрібно сидіти, Перечекати, сидіти вдома, якщо уряд говорить, що не потрібно передвігатися між місцями, то всі прекрасно знають, яка ситуація, залишатися вдома, я всіх дуже прошу. На залізничному вокзалі «Запоріжжя-Пеше» станом на 16-30 пасажирів майже не було. Каси на приміський електротранспорт тимчасово розмістили у центральній будівлі вокзалу. Чергова по вокзалу повідомила, що зміни у роботі залізниці не передбачаються. «Вокзал і Залізниця працюють у звичайному режимі, всі пасажирські поїзди дальнього сполучення та приміського сполучення прослідують згідно розкладу. На цей час відмін ніяких немає, обмежень також. Доступ у вокзал з 22-ї години тільки для пасажирів з квитками, з проїзними документами до 6 ранку». Щодо порядку пасажироперевезення від завтрашнього дня, працівники обох центральних вокзалів Запоріжжя чекають особливих розпоряджень від місцевої влади. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.